Celin Popes cutericeanu anunc noi e pur în guvern, cine sunt cei vizabili, au vorbit cu premierul. Presublighiere din telesenatului, celin Popes cutericeanu, anunc nu e pur în guvernul Bioric identil. Subliniere din teleal de anuncat ce a avut deja mai multe întâlniri cu denuncie, iar cei vizați sunt mai mulți secretari de stat. S-au stabilit subliniere-i criterii de evaluare pentru ace subliniere tia. În perioada următoare vom face întâlniri să vedem evaluările pe care le apreciază la adresa min subliniere E prea devreme pentru min subliniere 3. Noi se facem valuri. Am discutat sublinieră-i cu mini subliniere 3. Al de sublinieră-i cu cei de la PSD. Am discutat sublinieră-i cu premierul a Tonul face muzica. Care remaniere? La secretarii de stat am hotărât. Vom înlocui căciva secretari de stat pe criterii de performanță. Au devenit funcționari perfecti. Nu 10, dar de la caz la caz vom decide, a tunat Tericianu.